نه بګله د چاله خال نهله جبی نه کوي نه بګله د چاله خال نهله جبی نه کوي او بس گزاره بدي د خپل زړګي په وي نه کويته چې په ما داسې قانې لکه بدی نه کوي جواب د خدای بهوا چنګه لهونګې نه کوي د مازیګه زار وهل یا په ماخام چې راضې. د ما زیږی را زار وهل یا په ما خام چې راځي او په مان څه لې انتظار ما سپخینه کوي زما د زړه په در چې دومره مهربان خدایا زما د په در چې دومره خدایا ما وری دلی چې تو هم چا سرامینه کوي چې لې انکار سره ژړا کوي بل اخو کوي چې د ان کار سره ژړه کوي بالا خو کوي درخ کې سببوي خو ته به شې کوي یاره جللا لغټ سړی شو خو سړی نهولی یاره جللا ل غټ سړی شو خو سړی نه شولی لکه معشوم مهره خبره سپین سپې نه کوي نبله د چاله خال نه ل جیبی کوي او بس گزاره بې د خپل زرګې پهنه کوي بس گزاره بې د خپل زرګې په وه